Паски на передову. Понад дві тисячі великодніх пасок хмельничани відправляють військовим. Пахмутський коледж у Кам'янці-Подільському. Як студенти продовжують своє навчання на Хмельниччині? На Хмельниччині сезон кліщів. Як вберегти домашніх улюбленців?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 О, ви не, не, не. У селі Ярославка місяць проживає сім'я переселенців, які евакуювалися із Херсонської області. У мене троє дівчаток і двоє хлопчиків. Старша дівчатка Аліна – 12 років. Друга дівчатка Ванеся – 10 років. Третя дівчатка Кристина – 9 років. Хлопчику Артуру – 8 років. І це саме меншенькі – два роки. Ми були в окупованій території, то ми тікали 20 кілометрів пішком з дітьми. Вибиралися, як могли, кажуть, односельчани одразу допомогли їм призвичайтесь. Люди дуже хороші, дуже добре прийняли. Я позивна до голови сільської ради, потребувала, попросила, щоб мені якийсь будиночок. То зразу два дні пройшло, мені будинок дали з дітьми. Допомогу допомогу. Зразу люди дуже хороші. Люди і картошку допомагають, приносять дешу. Люди приносять. Кажу, може не надо. мені якось стидно, теж просити. Не-не-не-не-не надо, мы понимаем, что у вас детки.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 Заразний кліщ нас вкусив, і потім пішло ускладнення на нирки, і нас була ниркова недостатність. Ми рятували собаку всім світом. Задіяної були багато клінік, ми його врятували, нам підказали ще провести діаліз в Києві, ми йому робили переливання крові, але ну, наразі стан стабілізувався. За словами власниці тварини, цьогоріч Алан не встиг пропити профілактичний курс ліків від кліщів.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 За словами лікаря, найкращий захист тварини від кліщів профілактичні заходи. Є багато препаратів, які одні діють як репелент, тобто відлякують, щоб тварину не кусав кліщ, інші діють, щоб кліщ в момент кусу не вніс збудника захворювань. Але якщо навіть вона захворіє, вона захворіє в менш агресивнішій формі. Восьмомісячна муха кліщів ще не мала, розповідає її власник Анатолій. Каже, зробив їй профілактичне щеплення.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 То якщо він бачить якусь майціналазі симптоматику, що тварина, наприклад, апатитніша, в'яліша, відмовляється від їжі. Зараз щось спостерігається, ну не ну, симптоми деколи не специфічні для цього захворювання. Тобто, якщо щось насторажує власника, тоді відповідно вже варто звертатись до ветераної клініки відразу і також цим не затягувати. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. 27 саджанців дуба висадили на алеї Незламності у районі старого аеродрому у Хмельницькому, розповів заступник начальника Державної екологічної інспекції області Олег Дасенко. Еколог каже, дубові саджанці висадили у межах Всеукраїнської екологічної акції Шевченко єднає Україну. Алеї Незламності, алеї Незламності буде складатися з 27 Шевченківських дубів. ці дуби були вирощені на Черкащині від тисячорічного дуба Шевченка, за легендою, саме в цьому дубі Тарас Григорович Шевченко ховав свої малюнки. 27 таких саджанців, які символізують територію нашої держави. Це 24 області, Автономна республіка Крим, міста Київ та Севастополь. Державний інспектор з охорони навколишнього середовища Денис Нагорний показує, ями підсаджанці купають на глибину кореневої системи. Близько 30-40 см маємо зробити ямку глибиною. І потім вкладаємо саджанець сюди і Акуратно рівненько розправляємо ґрунт навколо кореневої системи і легенько перетрамбовуємо. Цей дуб садиться, це не лісі, а, от, так би скажемо, паркова зона. Тут, тут прижилюваність буде близько 80-90%, так як ми акуратно садимо, розправляємо, потім буде полив дерева. Кожен саджанець обв'язують жовто-синіми стрічками, розповідає працівниця екологічної інспекції Марина Онука. Ми хочемо підкреслити те, що ми єдині, Україна єдина, всі всі області, в тому числі Крим, Донецьк, Луганськ, символізує те, що всі області і вся Україна єдина. Міська влада нам виділила місце під висадку приблизно півтора гектара – це закладається новий парк, який, буде, який розташований на, в районі старого аеродрома, що в місті Хмельницькому. За словами Олега Десенко, впродовж тижня у межах всеукраїнської акції в усіх областях України мають висадити тисячу саджанців дуба. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.